Χαρούμενο και πάλι που είμαι μαζί σα, αλλά χαρούμενο γιατί έχω μια πολύ ωραία συνταγή σήμερα για εσά. Γάριδο μακαρονάδα, κάτι που αρέσει και σε μικρού και σε μεγάλου. Θέλω μόνο να προσέξετε τα βήματα, γιατί είναι σημαντικά για να βγάλετε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Τι θα χρειαστείτε: Αλάτι, εστραγόν ξερό, λίγο σκόρδο, λίγο βασιλικό φρέσκο, δεν τον έχω κόψει για να μην μαυρίσει, λίγο μαϊντανό, ντοματίνια για να κάνουμε μια πολύ ωραία σάλτσα, τι γαρίδε, λίγο ελαιόλαδο λίγο νερό και τα μακαρόνια φυσικά πως καθαρίζουμε τις γαρίδες κάτι πολύ εύκολο είσαι τρεχούμενο νερό είσαι μια λεκανίτσα από εδώ από τα μουστάκια βγάζετε το τσόφλι και κρατάτε λίγο την ουρά για στόλισμα και με ένα μαχαίρι κόβετε πεταλούδα το ξαναδείχνω Βλέπετε το χέρι μου, αφού έχουν ξεπαγώσει οι γαρίδε, τα μουστάκια. Αυτό θέλω να προσέξετε. Εδώ από τα πόδια ή τα μουστάκια είναι στο κεφάλι. Από τα πόδια εδώ τη γαρίδα, βάζω το χέρι μέσα και τραβάω το, το τσόφλι και με ένα μαχαίρι, αφού τη έχω βγάλει και το αντεράκι από εδώ, την αμοσακούλα, Και ο λόγο που τη χαράζω εδώ, είναι για να μειώσω το χρόνο ψυσίματο τη γαρίδα, να γίνει πολύ πιο σύντομα και να κρατηθεί ζουμερή. Γι' αυτό και το κάνω αυτό. Πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Ελαιόλαδο σε ένα βαθύ σκεύος Το μισό εστραγκό από τις ότι σας γράφω στη συνταγή Και λίγο αλάτι Θα σοτάρουμε για λίγη ώρα τα ντοματίνια Αλατίστε και λίγο ακόμα από πάνω Και λίγο βασιλικό Βλέπετε ότι η σάλτσα αρχίζει και δένει Τα ντοματίνια έχουν αρχίσει να ζαρώνουν, να μαλακώνουν Μπορείτε να βγάλετε τώρα το βασιλικό Δεν τον χρειαζόμαστε άλλο αυτόν τον βασιλικό και είναι αυτά τα βήματα που σας είπα ότι πρέπει να προσέξετε. Δεν χρειάζεται να πληθεί. Έχει όλη τη γεύση μέσα. Τα υγρά εδώ τα χρειαζόμαστε. Σε ένα ταψάκι βάλετε τα ντοματίνια να κρυώσουνε. Αυτά τα υγρά είναι όλη η γεύση από τη σάλτσα. Απλώστε τα λίγο έτσι, γι' αυτό σας λέω ότι έχει βήματα. Βήματα μπορείτε να τα κάνετε και μια ώρα πριν, έτσι. Όπως είναι η κατσαρόλα. Τα μισά υγρά, χαμηλή φωτιά. Αλατίζω λίγο τις γαρίδες απ' έξω, ανακατεύω. Ρίχνω τις γαρίδες, κόβω μια σκελίδα σκόρδο στα τρία. βλέπω ότι η γαρίδα έχει αρχίσει να μαγειρεύεται. ρίχνετε και τα υπόλοιπα υγρά μέσα από τη σάλτσα. Κρατήστε λίγα. Τα ντοματίνια. Το μαϊντανό. Το υπόλοιπο εστραγγών Αφήστε να πάρουν μια βράση. Όπως βλέπετε, έχω προβράσει τα μακαρόνια, τα έχω κρατήσει όμως λίγο ζωντανά, γιατί θα μπουν μέσα στη σάλτσα. Και τα υπόλοιπα υγρά, αφήστε να πάρει μια καλή βράση, για να παντρευτούν τα υλικά μεταξύ του. Πάμε να κόψουμε και λίγο βασιλικό φρέσκο. Και στο τέλος, θα ρίξετε λίγο παγωμένο βούτυρο. Μόλι λιώσει το βούτυρο, μπορείτε να σερβίρετε. Αν θέλετε να είναι έτσι ατομικά πιάτα ή πιατέλα, πηγαίνε όλη την κατσαρόλα στην τραπέζι, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο, λίγο φρέσκο βασιλικό και λίγο μόνο ελαιόλαδο, καλή απόλαυση.